بعد معاناة لسنوات في مطارات دول العالم تسببت بها دول تحالف العدوان بحصارها الشامل ومنعها لعودة اليمنيين إلى وطنهم ها هي اليوم تعود الحياة ويعود معها الأمل برجوع الجرحى الأبطال وبعض العالقين في الخارج مطار صنعاء الدولي فتح ذراعيه ترحابا وتسليما لمن غادروه قبل سنوات وفيه كان الاستقبال رسميا وشعبيا واسعا فرحا بالعائدين بعد ان اكتظت اروقه المطار وفنائه بالمستقبلين ثورة الرابع عشر من اكتوبر ويوم بهيج لعودة يرحانا وعودة الى وطننا سالمين نسال الله سبحانه وتعالى له السلامة ونشكر كل من تعاون واسهم في اعادة يرحانا الى وطننا الغالي وباذن الله سيفك الحصار وتعود الحركة الدائمة لهذا المطار نحن الان في مطار صنعاء الدولي اه نستقبل اليمنيين الشامخين رافعين رؤوسهم اه هذه ملحمة من ملاحم صمود شعبنا العزيز الوفي الواصلون عبروا عن سعادتهم وفرحهم بعد عودتهم إلى وطنهم ومعانقتهم لترابه الطاهر مقدمين جزيل الشكر لكل من بذل وتعاون في إرجاعهم إلى اليمن وعلى رأسهم السيد القائد بمتابعته الحثيثة وجهود كريمة للوفد الوطني المفاوض الكل فتحوا المطارات وحركوا الطائرات أجل لم شمل اسره يهوديه لكن نحن أقفلوا امامنا ابواب المطارات فاوقفوا الرحلات من والى مطار صنعاء نتقدم بالشكر الجزيل باسمي وباسم كافه الجرحى والعالقين ما توليه ما يليه السيد القائد حفظه الله من الرعايه التامه لل... للاسرى وال... والجرحى والعالقين بعد انتظار ثلاث سنوات لهذا اليوم ونحمد الله ونشكره ونقول لأعداء الله أن جراحنا لن تهن من عزائمنا ولن تزيدنا إلا قوة وعزيمة وإصرار رسالتي إلى الوفد الوطني الذي تعاون معنا نشكره جزيل الشكر نشكر السلطنه العمانية الشقيقة على مواقفهم الإنسانية المشرفة أمام شعب اليمني الذي احتضنثنا في ظل حصار من قبل أعداء الله اليوم عدنا وكل مشاعرنا سخط على منظمات الممتحدة المتحده وختاما لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي خالص الوفاء والعرفان وكل التقدير والاجلال على عظيم ما اختصنا به من رعايه واهتمام لطالما قل نظيره. ومع عوده الجرحى والعالقين اليمنيين في الخارج الى الوطن لاحت بوارق النصر السياسي وقريبا العسكري على قوى البغي والعدوان وان طال. وعظمات التضحيات لحقاسم المدار المسيره صنعاء